אוכל לבן או יוגורט, אין ברכה האחרונה. יש מצב של לבן שנער אותו והוא כמו משקה, שאותו ממנו רביעית בפ... בפעם אחת, יש לו ברכה האחרונה. בפ... בפעם אחת, יש לו ברכה האחרונה.